Hyvää huomenta ja tervetuloa tähän eduskunnan kirjaston järjestämään verkkokoulutukseen, jonka teemana tänään on EURLEX ja kurja verkkopalvelut. Mun nimi on Erika Bärström ja toimin johtavana tietoasiantuntijana eduskunnan kirjastossa. Ihan aluksi muutama käytännön asia ennen kuin aloitetaan itse koulutus. Eli voit esittää kysymyksiä ja kommentteja koulutuksen aikana tällä YouTube-chat-kanavalla ja siihen tarvitaan Google-tili. Koulutusaineisto on saatavissa minulta tämän koulutuksen jälkeen, eli voit lähettää sähköpostia tuohon ruudulla näkyvään sähköpostiosoitteeseen, niin saat koulutusaineiston itsellesi. Koulutus on, on tallennetaan ja se on katsottavissa tällä kirjaston YouTube-kanavalla myös koulutuksen jälkeen. Mielellään saa lähettää palautetta koulutuksesta joko suoraan minulle tai sitten käyttämällä eduskunnan kirjaston palautelomaketta, joka löytyy kirjaston aloitussivun alareunasta. Seuraava koulutusaihe on Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen HUDOK-tietokanta, ja koulutus pidetään 20.4. Kouluttajana on kollegani, tietoasiantuntija Sari Koski. Mutta mennään päivän aiheeseen. Olen tämän koulutuksen jaotellut sillä tapaa, että ensin puhun hieman EU-tiedon hausta yleisesti. Ja siirryn sitten esittelemään Eurlex-portaalia, sen sisältöjä ja hakuominaisuuksia. Eurlexin jälkeen siirryn Kuria-tietopankkiin eli EU-tuomioistuimen sivustolle. Ja lopuksi on, on hieman säädöstä ja oikeustapausten seurannasta. Tässä koulutuksessani keskityn erityisesti tuohon kakkos- ja kolmos-otsikkoon, eli näihin tietopankkeihin. Ja, ja tämän ö, ensimmäisen osion käyn läpi hyvin nopeasti, ihan ajankäytöllisistä syistä. Koulutusaineistossa on enemmän ö, asiaa kuin mitä nyt tänään ehdin käydä läpi. Eli, eli sieltä koulutusaineistosta löydätte sitten niitä, niitä linkkejä sivustolle ja jonkun verran myös ihan tämmöisiä näiden palveluista otettuja kuvankaappauksia, joihin voitte sitten tutustua jälkikäteen halutessanne. Mutta yleisesti tiedonhausta. hausta. Yleensä aina kehotan, kehotan ihmisiä käyttämään kirjallisuutta tämmöisessä oikeudellisessa tiedon haussa. Eli usein on, on helpompi jostain kirjasta tai artikkelista tutustua aiheeseen, kuin mennä tällaiseen hyvinkin laajaan, laajaan tietopankkiin etsimään virallisaineistoja. Ja meidän kirjasto on EU-tallekirjasto ja kokoelmissa on hyvin paljon virallisaineiston lisäksi tällaista hankittua EU-oikeudellista kirjallisuutta. Ja, ja tämä aineisto on haettavissa meidän, meidän SELMA-kokoelmatietokannasta. Eli, eli Kehotan ja suosittelen, että, että hyödynnätte näitä meidän kokoelmia myöskin tukena, tukena EU-tiedon haussa. Meidän sivustolla on myöskin erilaisia valmiita tietopaketteja, joissa on, on koottu yhteen niin kuin aihekohtaisesti tietoa EU-sta. Ja, ja Esimerkiksi toi EU-talouskriisipaketti tai Suomen liittyminen Euroopan unioniin, niin siellä on valmiiksi koottu ne keskeiset asiakirjat sekä EU-asiakirjat että sitten, miten Suomessa on aihetta käsitelty. Eli tämä on myös toinen hyvä lähtökohta tiedon haulle. Kirjaston tietopalveluun voi olla yhteyksissä, jos Tiedonhaussa tulee ongelmia tai haluatte tukea, tukea siihen, että miten ne, ne, ne aineistot löytyisivät. Tuossa ruudulla näette yhteystiedot, miten voi olla meihin yhteyksissä. Olen koonnut tähän aineistoon myöskin joitakin sivustoja ja aineistoja, jotka käsittelee EU-lainsäädäntöprosessia. Eli sen lisäksi, että että tota, hakee tiettyä asiakirjaa, niin voi joskus olla tarvetta perehtyä siihen itse prosessiin, miten ne EU-säädökset EU esimerkiksi, miten, miten tota ne, mitkä on ne eri vaiheet siinä lainsäädäntöprosessissa. Ja esimerkiksi nämä sivustot on sellaisia, mistä aika helposti, helposti saa ja selkeästi tietoa, tietoa tästä aiheesta. Suosittelen yleensä myös käyttämään kotimaisia lähteitä EU-tiedonhakuun. Esimerkiksi Edileksissä ja Suomen lakikomissa on EU-säädöksiä säädöksiä suomen kielellä aihealueittain järjestettynä. Suomen lakikomissa niin nämä säädökset on, on järjestetty, järjestetty tota lakikirjan systematiikan mukaisesti. Eli, eli nä, nää, näissä palveluissa ei ole kaikkea EU-lainsäädäntöä, mutta sinne on valittu keskeistä lainsäädäntöä ja tämä voi olla helpompi tapa, tapa löytää EU-lainsäädäntöä, kun sitten mene, mennään esimerkiksi sinne Eurolex-tietopankkiin tekemään hakuja. Samoin Finlex-tietopankissa on EU-aineistoa. Siellä voi esimerkiksi direktiivinumerolla tehdä hakuja ja päästä käsiksi siihen, että millä säädöksillä on joku tietty direktiivi implementoitu Suomessa ja myös muita, muita mahdollisuuksia hakea EU-tietoa EU Finlexistä. Tämä oli ihan lyhykäisyydessä niin taustaksi EU-tiedon hausta, mutta siirrytään nyt EURLEX-portaaliin. EURLEX ja tämä on hyvin laaja EU-aineiston tietopankki, jossa on useita eri eri tietokantoja ja, ja hyvin, hyvin laajat aineistokokoelmat. Tämä on kaikille avoin ja maksuton, maksuton portaali. Ja tätä voisi verrata tietyllä lailla, jos miettii Finlexiä. Finlex on se Suomen, Suomen tota säädösten, säädösten oikeustapausten tietopankki, niin, niin Eurlex on EU-aineiston EU osalta. Eurlex, ää, Taustalla on, on tämmöinen tietokanta joka avattiin vuonna 1971, ja se oli silloin maksullinen tietokanta ja sitten vuodesta 198. Niin, niin, niin Eurleks on ollut kaikille avoin. Tätä käyttöliittymää on, on, on uusittu useita kertoja ja, ja palvelua kehitetään jatkuvasti. Ja sen itsekin huomaa, että kun, kun tota, on pidempi tauko ja ei käy, käy Eurlexissä, niin usein sinne on, on jotain uutta, uutta ilmestynyt, ilmestynyt sillä välillä. Mutta siirrytään, siirrytään itse tietokantaan ja jatkan koulutusta näyttämällä, näyttämällä tätä ää, tietokantaa. Eli tämän näköinen on Eurlexin aloitussivu. Ja tästä aloitussivusta voisi, tai palvelusta voisi sanoa, että, että siinä on, on, sitä on kehitetty siihen suuntaan, että täältä itse aloitussivulta on jo paljon erilaisia aineistoja saatavilla ja, ja tota, näkyvissä. Eli aina ei tarvitse mennä hakutoimintojen kautta hakemaan aineistoja. Niin Kuten näette, niin tässä on neljä laatikkoa täällä aloitussivulla neljä niin kuin kokonaisuutta. Tässä on tämä EU-oikeus, jossa on, on perussopimusten lisäksi on tätä johdettua lainsäädäntöä, kansainvälisiä sopimuksia, valmisteluasiakirjoja. Ja sitten on EU-oikeuskäytäntö, tämä toinen, toinen osio. Ja sitten on tällainen, tällainen osio kuin kansallinen oikeus ja oikeuskäytäntö. Eli täällä on, on sen tyyppistä aineistoa, että miten on, on esimerkiksi direktiivit implementoitu jäsenvaltioissa ja miten on, on, on, on oik kansallisessa oikeuskäytännössä viitattu, viitattu EU-oikeuteen. Tämän tyyppisiä tietokantoja. Sitten on tietoa-osio, missä on, on sitten tämmöstä, tämmöstä esimerkiksi ajankohtaisaineistoa ja uutta Eurlexistä. Eurlex on, on käytettävissä kaikilla EUn jäsenkielillä. Kielen voi vaihtaa täältä ylhäältä ö, oikeasta laidasta. Minä käytän nyt tässä suomea hakukielenä luonnollisesti, mutta tämän kielen voisi vaihtaa myös myöhemmin jollain alasivulla. Ja näytän myöskin sitten tuon haun yhteydessä, että miten asiakirjan saa esille useilla kielillä. Niin samaan aikaan, eli näytölle saa asiakirjan usealla kielellä. Eurleksiin voi luoda itselleen profiilin. Täällä lukee nyt vieras, eli en ole kirjautunut, kirjautunut Eurleksiin. Mutta jos kirjautuu ja luo itselleen tänne profiilin, niin on mahdollista esimerkiksi tallentaa hakuja, ja luoda, tai luoda itselleen tämmöisiä personoituja. RSS-syötteitä. Eli tämmöinen tiedon seurantaan, tai esimerkiksi jos, jos käyttää samoja, samoja asiakirjoja usein työssään, niin voisi olla hyödyllistä luoda itselleen profiili ja, ja, ja tallentaa niitä asiakirjoja sinne. Täällä on mahdollista myös tehdä tällaisia, tilata itselleen RSS-syötteitä syötteitä ilman kirjautumista. Mutta silloin, silloin, tota, niitä ei voi personoida, vaan ne on, on vakio, vakiosyötteitä. Mutta, joo, no sen voisi vielä mainita yleistä, että täällä on ohjekohta, jossa on ohjeita tämän palvelun käytöstä. Ja sitten on, on myöskin täällä pieniä tutorial-tyyppisiä ohjevideoita siitä, miten miten tätä hakua täällä, täällä tietokannassa voi tehdä. Mutta ennen kuin mä lähden näyttämään hakua, niin, niin mä puhun vähän enemmän vielä näistä valmiista, valmiista niin kuin aineistokokoelmista ja, ja tota, katsotaan niitä vähän tarkemmin. Ja jos otan täältä tietoa kohdasta tämän ajankohtaista linkin avaan, niin näette, että täällä on koottu tämmöisiä ajankohtaisia asiakirjakokoelmia. Täällä on esimerkiksi nyt tämmöinen COVID-19-asiakirjakokoelma, johon on koottu keskeisiä asiakirjoja, jotka liittyvät tämän pandemian hoitoon. Ja ne on vähän tällainen aihealueittain täällä, ja on myöskin sitten tämmöisiä purkitettuja. Hakuja, eli, eli niin kuten näette tässä, että käynnistä haku niin tähän aiheeseen liittyen. Ja sitten on myöskin tiivistelmiä tästä aiheesta tehty. Eli esimerkiksi tuossa on nyt tämmöinen etenemissuunnitelma COVID rajoitusten purkamiseksi. Vähän vastaava tämmöinen valmis asiakirjakokonaisuus on tehty tuosta Brexitista ja, ja tota EUn. ja, ja tota, yhdistyneen kuningaskunnan suhteista. Mä siirryn takaisin nyt tähän aloitussivulle, mutta nämä löytyi tosiaan tuosta ajankohtaista linkin takaa. Ja, ja myöskin tässä oli tämä Brexit-asia nostettu tähän ylä, yläbanneriin esille. Täällä EUn oikeuslaatikon alla niin on tämmöinen otsikko kuin Tiivistelmät eu lainsäädännöstä. Ja täältä löytyy semmoisia valmiita sanoa, tietopaketteja, koosteita siitä, mistä niin kuin tietyissä EU-lainsäädännössä on, on kyse. Ja näitä voisin avata vaikka ton digitaaliset sisämarkkinat osion ja valita vaikka tuon EU tekijänoikeus- ja audiovisuaalisen alan säännöt. Niin täällä on erilaisia koosteita jos mä vaikka haluaisin tietää EU-sääntelyä orpoteoksista, niin tämä on tällainen hyvin niin kuin lyhyt tiivistelmä, mistä on asiassa kyse. Ja sitten on linkkejä niihin, niihin itse asiakirjoihin, eli tässä, tässä kohdassa niin kuin tuohon direktiiviin. Eli nämä on semmoisia hyviä. hyviä tota, jos haluaa niin hahmottaa tiettyä aihetta itselleen, niin kannattaa käyttää näitä tiivistelmiä. Näissä kannattaa myös kuitenkin muistaa katsoa, että milloin ne on päivitetty ja milloin tämä, tämä tuota, tiivistelmä on tehty, tehty, jotta näkee, sitten, että, että on, onko mahdollisesti jotain tapahtunut sen, sen ajankohdan jälkeen. Mä siirryn taas etusivulle. Ja niin kuin näette, niin, niin täällä etusivulle pääsee aina helposti ton, ton, tota, murupolun kautta. Mä tähän vielä tähän EU-oikeuskokoelmaan ja täällä perussopimuksiin. Eli tässä on, on koottu perussopimukset valmiiksi niin, että mun ei tarvi mennä haun kautta niitä etsimään. Mä avaan tästä nämä voimassa olevat perussopimukset. Ja niin kuin näette, niin ne tulee tuohon listattuna, mutta tässä on aika hyvin, hyvin tuota, voi avata tämän perussopimuksen kokonaisuudessaan. <köhö> mutta täällä on myöskin tämmöinen mahdollisuus siirtyä suoraan tiettyyn artiklaan. Eli jos tuosta sopimuksesta Euroopan unionista avaan vaikka tuon 50-artiklan, joka on tämä brexit-pykälä, eli miten, miten jäsenvaltio voi erota unionista. Tietenkin tällöin tarv on tarve tietää, mikä se artikla on, jota etsii. Jos, jos sitten taas on, ei tiedä, niin silloin pitää mennä haun etsimään. Täällä on myöskin tällainen kohta, kuin vastaavuustaulukot, näissä, näissä, tota, sekä tässä niin kuin, Sopimuksen Euroopan unionista ja sopimuksessa Euroopan unionin toiminnasta. Eli tota, tämä vastaavuustaulukko niin on, on tota, kun näitä sopimuksia on muutettu, niin on myöskin niin kun, joltain osin muutettu sitä, niin artiklojen numerointia. Niin silloin voi olla hyödyllinen aineisto tämä nähdä, miten, niin kun, mikä artikla vastaa niin vanhan tai aiemman sopimuksen numerointia siinä uudessa sopimuksessa. Tässä on ainakin itse joskus on sitä pähkäillyt tiedonhaun yhteydessä, kun olen lukenut jotain, jotain kirjaa, ja siinä, siinä analysoidaan artiklaa, ja sitten mä katson, että tämähän ei nyt vastaa tätä, tätä niin kuin nykynumerointia ollenkaan, niin silloin, silloin tämä on sellainen, mistä, mistä löytyy, löytyy tietoa siitä, siitä että mikä, mikä miten ne artiklan numeroinnit on muuttunut. Täällä EU-oikeuskokoelmassa on myöskin, jos mennään tuohon lainsäädäntöön, niin täältä pääsen toki tekemään hakua lainsäädäntöön, mutta täällä on myös tämmöinen lainsäädännön luettelo. Eli tämä on myöskin sellainen hyvä, hyvä tausta-aineisto silloin, jos haluaa hahmottaa, mitä lainsäädäntöä tiettyyn tiettyyn tuota aihealueeseen, aihealueesta löytyy. Täältä, jos mä avaan vaikka tämän yritysoikeuden ja, ja sen alta näen, että yhtiöoikeus, niin siellä on 40 säädöstä, jotka koskevat yhtiöoikeutta, niin täällä tavallaan pääsen selaamaan sitä, että, että minmoista lainsäädäntöä, johdettua lainsäädäntöä, yhtiöoikeuden alalta on. Ja tätä, tätäkin mä voisin näin, sitten vielä jalostaa tätä hakunäkymää esimerkiksi niin kuin ajallisesti tai valitsemalla, katsomalla pelkkiä direktiivejä vaikkapa. Tai sitten mä voisin myöskin niin kuin tähän lisätä hakusanan ja tota, katsoa, että mitä on, on, on esimerkiksi kirjoitan tuohon kirjanpito. Niin, niin että onko onko sellaista, mitkä, mitkä niin säädökset sisältää tän kirjanpitosanan. Elikkä tällä tapaa niin pystyy pystyy selaamaan sitä aihealueittain näitä säädöksiä ja sitten halutessaan vielä niin tehdä niin hakua sen, sen tietyn aihealueen sisällä. Eli siirryn taas takaisin nyt tänne aloitussivulle. Sivulle, ja sen voisi vielä mainita tässä, että täällä on nämä konsolidoidut tekstit, tekstit täällä, täällä tuota eu osiossa Eli konsolidoitu säädös tarkoittaa sellaista säädöstä, mihin on sisällytetty ää, myöhemmin tehdyt säädösmuutokset. Eli vähän voisi sanoa ajantasainen teksti. Ja näitä voi hakea joku täältä niin tämän hakuliittymän kautta. Tai sitten kun haetaan säädöksiä, löytyy se haluttu säädös, niin sieltä säädösten metatiedoissa on, on myöskin niin luetteloitu ne, ne tota konsolidoidut versiot ja niihin pääsee käsiksi sitä kautta. Tältä aloitussivulta on pääsy EUn viralliseen lehteen, ja virallinen lehtihän on se, se todistusvoimainen säädöslähde EU-oikeuden osalta. Eli samalla lailla, kun, kun säädöskokoelma on Suomessa se virallinen säädöslähde, niin tämä virallinen lehti on, on sitä EU-oikeuden EU osalta. Elikkä, tota, ja jos haluaa mennä sinne viralliseen säädöslähteeseen, niin silloin, silloin se on virallinen lehti. Ja tuolta heinäkuusta 2013 lähtien, niin, niin virallinen lehti on, tätä niinku, sähköinen virallinen lehti on ollut se todistusvoimainen voimainen, tota, versio, versio. Ennen sitä se oli painettu virallinen lehti. Ja niin, nyt, kun tehdään hakua, niin huomattu, Huomataan, että näytän siinä, niin siinä onkin sellainen teksti, sit usein kun löytyy se säädös, että virallinen versio tästä säädöksestä on virallisessa lehdessä, joka sieltä heinäkuusta 2013 lähtien on tämä sähköinen versio ja ennen sitä sitten se painettu. Oikeuskäytännön osalta on ihan samalla lailla kun lainsäädännön osalta niin on, on oikeuskäytännön luettelo, josta sitten voisi käydä selaamassa niitä oikeustapauksia. Niitä on vain sen verran enemmän, että, että se, on, se on vaikeampi ehkä käydä läpi, että silloin on, on myös muita tapoja, joilla voi, voi niin hahmottaa sitä, sitä tota relevanttia lainsäädäntöä. Joo. Tämä oli suunnilleen, mitä ajattelin yleistä, yleistä tästä EURLEXistä tota, sanoa. Ja, ja tosiaan sen, sen, tässä niin kuin just sitä suosittelen, että käytätte, käytätte näitä valmiita kokoelmia, näitä valmiita tietopaketteja ja näitä tukena siinä tiedonhaussa ennen kuin menee sitten siihen haun kautta tai miksei myöskin sitten sen jälkeen, jälkeenkin, että, että niistä voi, voi usein päästä nopeammin, nopeammin kiinni siihen aiheeseen. Mutta jos mennään tuohon, tuohon itse hakuun, niin, niin tämä haku EURLEXissä, niin, niin se, sitä voi tehdä monella eri tavoin. Eli täällä on heti aloitussivulla pika pikahaku, jossa voi niinku käyttää oikeastaan mitä tahansa hakusanaa ja sitten lähtee sitä hakua sitten suodattamaan, suodattamaan sen jälkeen. Täällä on aloitussivulla myöskin tämmöinen viitehaku, johon pystyy sitten syöttämään niin kuin jonkun tietyn asiakirjan numeron ja pääsee sillä tapaa tietenkin sitten hyvin helposti siihen haluttuun asiakirjaan. Täältä pääsee hakuun myös tämän tarkennetun hakulomakkeen kautta. Ja tämä tarkennetun lomake on sillä tapaa älykäs, että se mukautuu sen mukaan, että minkä tyyppistä aineistoa on hakemassa. Eli oikeus, jos hakee oikeuskäytäntöä, niin siihen tulee siihen hakulomakkeelle erilaiset hakukentät ja hakumahdollisuudet kun silloin, kun haetaan lainsäädäntöä. Ja näihin hakulomakkeisiin pääsee myöskin sitten, niin kuin tuossa, kun avasin tuon lainsäädännön, niin pääsee tältä lainsäädäntö, kun avaa sen, niin suoraan siihen lainsäädäntöhakuun. Eli tämä on vähän myöskin niin makuasia, että millä tapaa, millä tapaa sitä hakua, hakua haluaa tehdä. Mutta mä teen muutaman hakuesimerkin tässä nyt EURLEXistä ensin. Muutaman säädöshaun ja sitten, sitten muutaman haun oikeuskäytännöstä. Eli tähän tota, mä kirjoitan nyt ihan... Haluaisin tota, hakea GDPR, eli tätä EU-tietosuoja-asetusta. Niin tässä, tässä tällä GDPR-haulla niin tulee 45 hakuosumaa. Ja se on kylläkin tuossa heti, heti ensimmäisenä toi, tai, tai toisena tuo toi tota, haluttu asetus, mutta voisin tästä myöskin rajata tätä hakua jollain tapaa tapaa halutessani ja, tota, ja, ja sillä tapaa, sillä tapaa niin, niin päästä sitten siihen, siihen tota, haluttuun osumaan. Ja totta, tämän asetuksen osalta niin, niin totta, heti tässä aloitussivulla niin näkyy pieni vihreä liikennevalo. Ja, ja sen, sen jälkeen lukee, että voimassa. Eli totta, tässä on sillä tapaa, sillä tapaa, että jos olisi niin kumottuja, kumottuja säädöksiä, niin siinä olisi punainen liikennevalo ja sitten niin kun, teksti, onkohan se nyt ne, että. Totta, ei enää voimassa tai, tai, tai vastaava. Eli tässä näkee heti, heti aloitussivulta, että onko, onko tietty säädös voimassa vai ei. Ja tota, tietenkin sitten haussa, jos tekee sen hakulomakkeen kautta, niin siellä on mahdollisuus myöskin niin kuin rajata hausta pois ei-voimassa olevat säädökset. Eli, eli se on tietenkin yksi, yksi vaihtoehto. Mutta tästä aika kätevästi näkee, näkee suoraan sen, että onko, onko tota tietty säädös voimassa vai, vai ei. Mä avaan tästä tän, tän, nyt tämän tän säädöksen. Ja tästä mä voin halutessani avata sen millä kielellä tahansa, pdf-muotoisena. Silloin, silloin se aukee tähän, tähän versio, joka on sieltä virallisesta lehdestä, eli tämän näköinen versio Mä mainitsin tuossa aikaisemmin, että on myöskin mahdollista saada esille monikielisenä tämä säädös, eli kahdella tai jopa kolmella kielellä. Eli nyt täällä on tietenkin suomi oletuksena, kun olen käyttänyt suomea hakukielenä, mutta mä voisin tähän lisätä, lisätä myöskin vaikkapa ruotsin ja englannin ja tarkastella sitten tätä säädöstä kolmella kielellä rinnakkain. Tästä on hyötyä erityisesti sellaisessa tapauksessa, jos on, on joku termi, no, termi, joka on, on hieman epäselvä, että mitä sillä tarkoitetaan, niin silloin voi olla, olla hyötyä, hyötyä tarkastella sitä, sitä tota, toisella jäsenvaltion kielellä. Klikkaan tuosta et mä siirryn takaisin siihen yksikieliseen näyttöön. Ja se, mikä on, on, on tärkeää, niin täällä on kuin tietoa asiakirjasta. Tämmöinen vastaava linkki on näissä säädöksissä aina. Ja täällä vo, voisi sanoa, että tämä on, on tuota sen, sen ää, säädöksen metatiedot. Eli täällä on tietoa siitä, että, että, että, että milloin on on, on annettu ja milloin on tullut voimaan, ja on, on, on sen asiasanat, tämän säädöksen asiasanat. Ja sitten täällä on myöskin, on, on tota, sitten jos tässä olisi tehty, tehty tota myöhempiä niin konsolidoituja versioita, niin ne löytyisi nimenomaan täältä, täältä tota tietoa asiakirjasta kohdasta. Ja sitten samoin, samoin tota, No, tuolla, on, tuolla on se konsolidoitu versio. Samoin sitten on, on niin kuin linkitetty niihin tuomioistuimen päätöksiin, joihin tämä säädös vaikuttaa. Eli Täällä on se, sitten listattu niitä, niitä tota myöskin. Tältä vasemmalta pääsee myös tuon menettelylinkin kautta tämän säädöksen valmisteluprosessiin kiinni. Eli täällä on kronologisesti kerrottu ne vaiheet, miten tämän asetuksen valmistelu on edennyt. Ja sitten näistä pääsee ihan näihin yksittäisiin asiakirjoihin tämän prosessin kautta kiinni. Eli jos mä haluaisin lukea esimerkiksi... Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnon, niin mä pääsen tästä suoraan sen linkin kautta, kautta sitä katsomaan. Ja sitten täällä on lisäksi vielä tämä tiivistelmä asiakirjasta. Eli tässä on nyt tämmöinen tietopaketti, mitä mä siinä alussa näytin, että et mitä on. Eli, eli tämä on niinku henkilötietojen suojaamisesta, suojamisesta niinku tällainen lyhyt tietopaketti ja sitten on, on linkkejä. Linkkejä. Tässä näette, että tämä on, on esimerkiksi tämä tietopaketti on päivitetty toukokuussa 2020. Mä siirryn taas tuohon, tuohon tuota etusivulle ja sitten, sitten tuota, mä teen nyt yhden haun tämän viite, viitehaun kautta, eli minulla on tiedossa direktiivin numero. Silloin kun mulla on tää tiedossa tämä tota, numero, niin silloin mä pääsen aina heti suoraan siihen oikeaan asiakirjaan. Eli tämä on, on direktiivi, joka koskee potilaan oikeuksia ää, rajat ylittävässä terveydenhuollossa. Ja tähän tosiaan tuli kolme osumaa, mä sanoin, että mä löydän heti sen oikean, niin nämä kaksi ää, muuta osumaa on, on oikaisuja. Elikkä, tota, Usein on jossain tietyssä niin, niin, tota, kieliversiossa sa, saattanut tulla jonkunlainen pieni virhe, joka sit on myöhemmin korjattu ja se julkaistaan tämmöisenä oikaisuna. Ja nämä tota, kaksi oikaisua ei, esimerkiksi ei ää, koske tätä ää, suomenkielistä versiota. Mut avaan tästä nyt tämän direktiivin ja näytän, näytän täältä vielä yhden, yhden tämmöisen tota, äh, linkin. Eli me katsottiin toisen tuon GDPRn osalta katottiin tätä tietoa asiakirjasta, menettelyä ja tiivistelmää. Tämän direktiivin osalta on vielä tämmöinen kohta kuin kansallinen täytäntöönpano. Eli täältä päästään katsomaan tämän direktiivin implementointitietoja eli millä tapaa se on, on eri jäsenvaltiossa saatettu voimaan minmoisilla säädöksillä. Ja täällä on tosiaan niin kun, täällä ei ole mitään säädöskäännöksiä tai sellaista, vaan täällä on viitteitä siihen kansalliseen säädöstietopankkiin. Ja täältä voisi katsoa vaikka Suomen osalta, niin, niin mitä, mitä ne on ne, ne säädökset, millä, millä tämä direktiivi on, on saatettu voimaan. Tässä kannattaa kuitenkin pitää mielessä se, että, että näitä implementointitietoja, niin näissä voi olla niin viivettä, että miten niitä viedään tänne. Ja, ja silloin kun implementointi on vielä jossain maissa kesken, niin, niin niitä tietoja tietenkään ei ole täällä. Mutta myöskin siis sen jälkeen, kun on, on, se implementointi on valmis, niin se, siinä voi olla viivettä, viivettä siitä, että ne tiedot, tiedot tänne lisätään. Mä ajattelin nyt siirtyä tekemään muutaman haun tuohon oikeuskäytäntöön ja tehtäisiin se nyt tuon, tuon tuota, tarkennetun haun kautta. Eli tuota, joko tästä, tai sitten mä olisin voinut mennä sieltä oikeuskäytäntö-linkin kautta ja sitten, sitten mennä hakuun. Niin kuin näette, niin nyt tämä haku kohdistuisi kaikkeen aineistoon, kun tässä ei ole valittu mitään asiakirjatyyppiä. Mutta valitsen täältä nyt oikeuskäytännön. Ja tämä lomake muotoutuu, muotoutuu nyt tota sen mukaiseksi. Eli täällä on esimerkiksi hakuehtoina niin kuin tuomiomääräys, julkaisuasi ja miehen ratkaisuehdotus ja niin poispäin. Tähän mä voisin hakutuloksiin, tai hakuehdoiksi lisätä, lisätä sanoja. Eli mä oon nyt etsimässä, mä olen nähnyt, nähnyt jostain lukenut, muistan lukeneeni tapauksesta, jossa unioni otti kantaa siihen, että koskeeko tämä pakollinen liikennevakuutus myös sellaisia tilanteita, joissa auto on pysäköitynä. Eli mikä on se ajoneuvon käyttö, että miten se määritellään. Ja mä teen nyt niin, että mä kirjoitan tähän vaan liikennevakuutu. Mä katkaisen sanan. Niin kuin näette, niin tässä ehdotetaan kyllä erilaisia hakusanoja. Mutta mä kirjoitan tuohon nyt vaan, vaan tällä tapaa liikennevakuutu ja haen oikeuskäytännöstä. Ja niin kuin näette, niin tähän tulee tosi paljon hakuosumia, 134 kappaletta. <köhö> Eli nyt mä voisin äh, jatkaa tätä hakua eri tavoin. Mä voin mennä tuosta takaisin, muokkaa hakua, ja pääsen takaisin sinne hakusivulle. Tai sitten mä voisin tehdä sen, sen haun rajauksen tässä, niin kuin Tarkenna hakua kohdassa. Mä teen nyt niin, että mä tällä kertaa mä, mä palaan Palan tuota tänne ja lisään tähän nyt nyt tota, hakusanan Mä laitan vaikka tähän että ajoneuvon ajoneuvon käyttö ja klikkaan hae ja tämä totta Oho, nyt, nyt tulikin tämmöinen demoefekti, nyt näitä tuli, tota, eikö kyllä se, se väheni, mutta niitä on edelleen, edelleen niin kuin noin sata näitä, näitä hakuja, hakuosumia. Niin tässä mä voisin vielä palata rajaamaan, rajaamaan pelkästään tuomioihin. Näin Lähenee 42 osumaan ja sitten mä voisin kirjoittaa tonne vielä. Mä muistan, että siinä, siinä tota, uutisessa puhuttiin siitä, että, että se, se tota, auto oli, oli tuhoutunut tulipalossa pysäköitynä. Aha, nyt joo, kirjoitusvirhe. Ja tässä on, on, oli se, se tapaus, mitä mä olin etsimässä. Elikkä se oikeastaan, mitä mä halusin tällä, tällä demonstroida, vaikka tässä tuli pieniä tämmösiä, tämmösiä kirjoitusvirheitä, eli se, että kannattaa usein, usein tota, vaikka lähteä niin kuin siitä, siitä yleisemmästä hausta ja sitten, tota, lisätä niitä hakuehtoja, joko tämän tarkennan haku toiminnon osalta tai sitten palaamalla sinne hakulomakkeelle. Ja yhtä lailla niin kuin nämä, nämä tuomioistuimen ratkaisut on, on, on saatavilla niin kuin eri kielillä ja ne saa rinnakkain tuohon, tuohon tuota, esille sen tekstin. Ja samoin täällä on, on tämä tietoa asiakirjasta kohta. Samalla lailla on näitä erilaisia erilaisia tota, tietoja siitä, siitä ratkaisusta. Ja se, mikä täällä niin kuin voi olla myöskin mukana, niin on tota, kommentaareja. Eli listattu sellaisia artikkeleita tai, tai teoksissa, teoksia, joissa tätä kyseistä oikeustapausta on kommentoitu. Niitä on myöskin sitten siellä siellä Kurjan sivustolla näytän, näytän niitä sieltä, sieltä teiltä, kun päästään, päästään niin pitkälle. Mä voisin vielä näyttää yhden haun tuohon oikeuskäytäntöön liittyen. Eli mä menen nyt täältä oikeuskäytäntö linkin kautta hakulomakkeelle, jolloin, jolloin on nyt täällä oikeuskäytäntö -haku, hakulomakkeella. Ja Tämä olisi sellainen haku, että kun ei ole hakemassa tiettyä ratkaisua, ei ole tiedossa, että olisi sellainen ratkaisu annettu, vaan haluaisin enemmänkin katsoa tiettyyn aihealueeseen liittyvää oikeuskäytäntöä, niin silloin mä voin täällä hakulomakkeella hyödyntää tätä Eurovok-sanastoa ja valita täältä tietyn aihealueen. nyt. Tuolta tuotantoteknologia tuotantoteknologiatalous ja sit sieltä tuon sieltä immateriaalioikeuden, klikkaan tuosta valitse. Ja sitten mä haluan rajata tämän tän haun tiettyyn aikaväliin. Täältä aikaväliin. Ja täällä täällä tota on, ei pysty kirjoittamaan sitä päivämäärää tänne, vaan se pitää käydä valitsemassa täältä, täältä tota kalenterista. Elikkä, jos mä Haen täältä vaikkapa oikeustapaukset vuodesta, vaikka vuodesta 15 lähtien tammikuusta 2015 ja sitten tähän päivään asti. Ja katon, mitä ratkaisuja immateriaalioikeudesta on tuolla aikavälillä annettu. Mä klikkaan hae että tästä tuli todella paljon osumia. Eli tota, tässä mä voisin mennä takaisin taas tuonne, muokkaa hakua lomakkeella ja rajata vaikka niinku ajallisesti lyhyemmälle ajalle. Tai sitten mä voisin hyödyntää tätä, tätä Ja Tässä mä voin esimerkiksi katsoa nyt, että mitä, mitä tota 2020 vuonna millaisia ratkaisuja on annettu. Ja jos mua kiinnostaa erityisesti tekijänoikeus, niin mä kirjoitan tänne tekijän oikeu, vaikka katkaisen vaikka noin. Ja sitten voisin, voisin vaikka rajata vielä, että se pitää sisältyä tuohon otsikkoon. Eli, eli tota, tällä tapaa sit sitä hakutulosta kaventaa. Ja nyt onkin sitten vain seitsemän ratkaisua tässä. Eli, eli tämä on yksi tapa tässä haussa päästä tiettyyn aihealueeseen ja tehdä sitä hakua sitten sen aihealueen sisällä. Mä palaan taas kerran tuohon EURLEXin etusivulle ja näytän vielä, vielä yhden, yhden haun täältä. Eli mä menen tähän kansalliseen oikeuskäytäntöön täällä. Eli tämä kansallinen täytäntöönpano, täältä pystyy niitä implementointitietoja hakemaan, mutta täältä pystyy hakemaan, hakemaan sitten oikeustapausviitteitä siitä, että miten eri, eri maissa on, on niin EU-oikeuteen viitattu siinä ratkaisukäytännössä. Tämä ei ole missään nimessä mikään niin kattava tietokanta, jossa olisi varmasti mukana kaikki. Mutta täällä on joitakin jonkin verran tätä aineistoa. Ja sitten täytyy muistaa, että nämä viitteet on niillä kansallisilla kielillä, eli, eli tota, ja, mut sen viitteen perusteella voi sitten kansallisista tietokannoista hakea se itse ratkaisu. Tässä mä voisin tehdä sellaisen haun, että mä valitsen, valitsen tota, äh, täältä Suomen lisäksi vaikkapa Ruotsin, Tanskan ja Viron, näitä meidän naapurimaita. Mä valitsen ne. Ja sitten tota, mä valitsen tietyn aihe, aihealueen täältä. Mä otan vaikka tuon unionin kansalaisuuden. Noin. Ja sitten mä haen. Niin tähän tulee, tulee tota 15 ratkaisua, jossa on kansallisissa tuomioistuimissa tähän unionin kansalaisuuteen viitattu. Ja tuossa näen, että montako kunkin näiden valittujen maiden osalta on. Ja, ja siitä sitten tota, pystyn näkemään sen, sen tapauksen viitetiedot mutta en pääse itse tapaukseen. Ja tuota, toinen haku voisi olla esimerkiksi se, että katsoo, että miten on, on tie, tiettyyn niin direktiivin tai asetukseen, että, että millaisia ratkaisuja eri maissa löytyy, jotka viittaa siihen kyseiseen, kyseiseen tota, äh, säädökseen. Uh, joo, no, tämä oli oikeastaan mitä mä Eurlexista ajattelin käydä läpi. Ja, ja tosiaan, niin, niin semmoisena pikakertauksena, niin, niin muistakaa käyttää näitä, näitä tota, erilaisia valmiita ää, aineistokokoelmia, asiakirjakokoelmia, tuo uutta Eurlexista ja ajankohtaiset. Siellä on usein semmoisia hyviä, hyviä vinkkejä. Ää, Hakuun pääsee pikahauun kautta, tarkennetun haun kautta, viitehaun kautta ja sitten näiden eri, eri kohtien kautta eli lainsäädännön ja oikeuskäytännön perussopimusten kautta sieltä pääsee myöskin semmoiselle kohdennetulle hakulomakkeelle. Mut tästä voitaisiin sujuvasti siirtyä tuohon tota Euroopan unionin tuomioistuimen sivulle. Kerron vähän siitä. Eli täällä on myöskin mahdollisuus hakea nimenomaan sitä oikeuskäytäntöä. Ja täällä suoraan aloitussivulla on, on pikahaku ja myöskin mahdollisuus siirtyä tämmöiseen tarkennettuun hakuun. Ja voisin tehdä tämmöisen pikahaun tapauksesta, jossa mulla on, on tiedossa tapausnumero. Tämä on, on tapaus, jossa, jossa tota, Tuomioistuin on ottanut, äh, ottanut kantaa pakolaisasemaan tai toissijaisen suojeluaseman edellytyksistä. Eli sellaisessa tapauksessa, jos on, on pelko joutua vainotuksi seksuaalisen suuntautumisen vuoksi, niin, niin täältä mä pääsen äh, nyt täältä kurjasta avaamaan tämän ratkaisun haluamallani kielellä. Täällä on myöskin linkki niin Eurlexiin samaiseen tapaukseen, mutta mä avaan sen nyt täältä kurjan tekstistä suomen kielellä. Se on tämän näköinen teksti. Tästä on joskus joku sanonut, että on ehkä miellyttävämpi tämä teksti lukea, jos on tarve lukea kokonaisuudessaan, kuin tulostaa täältä tulosta kohdasta. Täällä vi Täällä on tämmöinen pieni ikoni ja täältä pääsee niihin yksityiskohtaisiin tietoihin, eli niihin sen säädöksen viitetietoihin. Vähän niin kuin se sama vastaava kuin Eurlexissä puhuttiin, että tietoa asiakirjasta. Ja täältä niin, niin näytän nyt sen, mistä puhuin, että on näitä oikeustapauskommentaareja. Eli täällä on, on 15 tämmöistä aineistoa listattu, jossa on jollain tapaa käsitelty tätä, tätä ö, ratkaisua. Ja, ja tota, näihin tosiaan niin, niin, nämä ovat vain viitteitä. Näissä ei ole koskaan mitään linkkejä niihin, niihin itse, itse artikkeleihin. Ja tässä niin kuin näette, niin suuri osa on, on, tota, no, on englannin kielellä, mutta muuten on, on ranskaksi, italiaksi, unkariksi ja niin poispäin mutta Olen nähnyt näissä myös näitä suomenkielisiä artikkeliviitteitä joidenkin tapausten osalta Mä siirryn takaisin tähän, tähän tuota Tuomioistuimen aloitussivulle ja menen tuohon tarkennettuun hakuun eli täällä tarkennetun haun lomakkeella täällä on hieman erilainen äh, tämä hakulomake ja erilaiset niinku, haku hakumahdollisuudet kun sitten taas tuolla Eurlexin puolella. Ja, ja tässä tota, voisin tehdä vaikka haun, haun tota, sillä tapaa, että valitaan täältä tietty, tietty aihe. Kokeillaan nyt sitä aihehakua täällä, täällä ja mä valitsen tuosta vaikka ton kuluttajan suojan. Ja tähän sitten tota, otetaan se aika. Määrä. Eli mä otan täällä nyt tämän 1.1.2020-13.4.2021 ja, ja haen. Ja tähän mä saan nyt tämmöisen 72 tapauksen hakutuloksen. Mä voisin palata sinne hakulomakkeelle ja tehdä, tehdä niin lisää rajauksia halutessani, halutessani jollain tapaa vaikkapa. Tota, rajamalla aikaa lisää tai, tai muulla tavoin. Mut tässä näette tämän idean, idean että millaisia mimmo, hakuehtoja täällä on. Ja täällä on aika hyvät kysymysmerkkien kohdalla, niin, niin, niin siitä niinku aukeaa niinku se ohje, että miten, miten sitä tiettyä hakuohjetta tai hakuehtoa, miten, mitä siihen, siihen voi kirjata. Tuohon hakuohjeeseen pääsee kunkin kohdan osalta kätevästi. Mut siirrytään tänne aloitussivulle takaisin. Täällä on muutamia sellaisia aineistoja vielä, joita mä haluaisin näyttää teille. Ja yksi niistä on, on noin lehdistötiedotteet. Ja ne löytyy tuosta ylhäältä vasemmalta, tai sitten täältä tiedotusvälineet pudotusvalikon alta. Tuolta lehdistötiedotteet. Ja mä klikkaan Klikkaan tuota lehdistötiedotetta ja näitä lehdistötiedotteita tehdään ratkaisuista, ei kaikista ratkaisuista vaan valikoiduista ratkaisuista. Ja ne, niitä julkaistaan joskus kaikilla jäsenvaltioiden kielillä, mutta monesta lehdistötiedotteesta niin vaan tietyillä kielillä. Ja tämä on vähän niin myös niin toimituksessa niin kuin eri maiden Jäsenet, niin miettii, että mitkä on, on, on sellaisia kiinnostavia ratkaisuja kunkin jäsenmaan osalta. Mutta mä voisin avata tuollaisen, mikä on olemassa suomen kielellä. Niin nämä on sillä tapaa hyviä, että nämä ovat parin sivun mittaisia, nämä lehdistötiedotteet, eli siinä on tiivistetysti tietoa siitä, että mistä siinä tapauksessa on kyse. Eli, eli kun tapaus saattaa olla jopa monta kymmentä sivua pitkä, niin, niin, niin, niin tämä on semmoinen lyhyt tiivistelmä. Niin, niin siinä on mahdollista sitten, sitten seurata, seurata niin sitä oikeuskäytäntöä näiden, näiden tiedotteidenkin kautta. Toinen aineisto, mikä, mitä haluaisin näyttää, niin on, on tämmöinen uusi aineisto, tämmöinen kuin oikeuskäytännön kuukausikatsaus. Näitä on toistaiseksi vielä, vielä vaan tota, pari kappaletta eli tammi- helmikuulta tältä vuodelta. Ja tämä on tämmöinen kokoelma, kokoelma tuomioistuimen ja yleisen tuomioistuimen ratkaisutiivistelmiä, on niin kun, joita on pidetty jotenkin keskeisenä. Ja, ja tota, näitä näitä tota, on sitten jaoteltu. Eli mä voisin avata tuosta vaikka tuon tota helmikuun ku, kuukausikatsauksen englanniksi. Niin tässä näette, että täällä on tämmöisiä tiivistelmiä keskeisistä ratkaisuista, joita on annettu. Näiden kuukausikatsausten lisäksi niin täällä on aiheenmukaiset muistiot, ja täällä on, on, on tietyistä aiheista. Koottu muistioita, jossa, jossa on, on koottu yhteen näitä, näitä tuomioistuimen ratkaisuja siitä aiheesta. Ja, ja näistä on myös mahdollisuus saada sellainen yleiskuva, että mikä on EU-tuomioistuimen kanta tiettyyn aiheeseen. Eli voisin avata tuosta vaikka tuon henkilötietojen suojaa koskevan muistion, niin näette vähän, että minkä, minkä tyylinen tämä on. Eli, eli täällä on niinku Tällainen yhteenveto ja sitten täällä on, on, on, tota, on viitattu tapauksia ja sitten linkitetty niihin, niihin sitten tässä muistiossa. Ja, sitten täällä, täällä tota, EU-tuomioistuin verkosto pudotusvalikon alla, niin täällä on vielä toinen tämmöinen, muistiot ja tutkimukset. Ja täällä on, on, on sitten lisää erilaisia ä, muistioita tutkimuksia, jotka on luonteeltaan analyysejä, ä, pedagogisia tarkoituksia varten, varten tehtyjä. Ja, ja tota, ja nämä ovat sitten sellaisia, jotka on, on, on esimerkiksi. Tota, ä, tämän Euroopan unionin tuomioistuimen tilannut. Nämä on, on, on englanniksi ja ranskaksi yleensä, mutta täällä on tämmöiset asiasanat suomeksi myöskin, että näistä pystyy, vaikka tämä otsikko on, on, on ranskaksi, niin pystyy selaamaan, että minkä tyyppisiä aiheita täällä on. Tuossa on esimerkiksi tällainen muistio, jossa käsitellään Käsitellään sananvapautta, kansanedustajien sananvapautta. Eli tämmöisiä lisäaineistoja täällä kurjan sivuilla on, joista voi olla hyötyä siinä omassa tiedonhaussa. Meneen vielä tuohon, oh, nyt vähän liian pitkälle, menen tuohon aloitussivulle. Vielä. Ja sitten tietenkin täällä on tämä istuntokalenteri, josta mä voin, voin käydä katsomassa, että mitä ratkaisuja on, on tai mitä tapauksia on tulossa käsittelyyn. tämä niin lyhykäisyydessä tästä unionin tuomioistuimen sivustosta. Ja mä tuohon aineistoon. Aineiston loppuun niin koonnut tämmöisen osion, tämmöisen sivuston tota, uuden tiedon seurannasta. Eli tota, täällä on, tääl on oikeastaan sellainen, mikä on, on meidän asiakkailta tullut, tullut tämmöinen palaute, että et näitä on niin vaikea seurata, että mitä uutta lainsäädäntöä tulee ja mitä uutta. Tota, mitä uusia oikeustapauksia tulee ja siihen haluttu vinkki, että millä tapaa tätä voisi seurata, tähän olen on ihan muutamia keinoja listannut. Eli tuota, tässä Kuria palvelussa missä äsken oltiin, niin siellä on mahdollista RSS-syöttein seurata sekä näitä lehdistötiedotteita että sitten näitä tuomioistuimen ratkaisuja. Näitä ei pysty sillä tapaa personoimaan, että se on sitten se rss niin siihen tulee kaikki nämä. Mutta tämä on yksi tapa seurata, seurata sitä oikeuskäytäntöä. Tai esimerkiksi tilata itselleen lehdistötiedotteet ja seurata niitä RSS-syötteenä. Eurlexissa on myöskin uutuusseurantaa. Siellä on ennalta määritetyt RSS-syötteet jossa pystyy saamaan näitä aineistoja seuraamaan, mutta siinä ilman kirjautumista ei pysty räätälöimään niitä syötteitä. Ja toki siellä Eurlexissä, niin aina kun menee niihin aineistokokoelmiin, niin siinä on tämmöinen viimeksi julkaistua linkki, mistä pystyy tietenkin katsomaan, että mitkä on ne uusimmat, uusimmat asiakirjat. Mutta sitten taas jos tekee sen, sen oman profiilin sinne Eurlexiin, niin silloin on mahdollista tehdä myös tämmöistä niin personoitumpaa RSS-syötteitä, eli, eli seuraamaan jotain tarkemmin niin kuin itselleen tärkeää ja kiinnostavaa, kiinnostavaa tota, aihetta. Sitten edileksillä on lakikanavapalvelu. Se on tosi hyvä juridinen uutispalvelu, jos on, on, on sekä edileks että AlmaTalenton on maksullisia palveluja, eli silloin pitää olla lisenssi näihin palveluihin, mutta, mutta siinä on, on, on, on, on tämä lakikanava ja Almatalentin juridiikan ja talouden uutiskirja. Sellaisia hyviä tapoja myös seurata, seurata sitä kehitystä. Euroopan komission tota, ää, miten mä sanoisin, mediaseuranta, seuranta press release database, niin siinä voi myöskin seurata, valikoida itselleen RSS-syötteitä tai, tai tilata itselleen sähköpostiin. Mä tilasin itselleni sähköpostiin, kokeilin tätä uutispalvelua, niin, niin siihen tulee sitten. sitten tota, ää, sen mukaan, mitä sieltä on, on niitä aiheita valinnut. Sitten tietenkin eri virastot, etujärjestöt, heidän uutispalvelut ja siinä vaiheessa, kun sitten joku, joku tota, EU-lainsäädäntö esimerkiksi on jo niin pitkällä, että sitä ollaan implementoimassa Suomeen, niin sitten tietenkin ministeriöiden sivut on, on sellainen, voi, mistä voi saada tietoa ja sosiaalinen media. media tietenkin. Tämä oli ihan muutamia vinkkejä vinkkejä muitakin, muitakin tapoja on. Mutta nyt mulla aika tulee päätökseen ja tota, kiitän, kiitän ö, osallistujia. Ja kertauksena tosiaan, jos tämän koulutusaineiston haluatte, niin, niin lähettäkää minulle sähköpostia tuohon osoitteeseen. Siinä matskussa on tosiaan on. on Kuvankaappauksia vähän kertausta siitä, mitä, mitä mä tässä näytin tämän koulutuksen aikana. Ja, ja tähän koulutukseen niin, niin, tota, voi palata myöskin tästä tehdään tallenne, joka, joka tota, on saatavilla tällä meidän kirjaston YouTube-kanavalla koulutuksen jälkeen. Ja palautetta otetaan mielellään takaisin, äh, otetaan mielellään vastaan. Eli, eli sekä niin kuin tästä koulutuksesta, mutta myöskin siitä, että jos teillä on jotain ideoita koulutusaiheista, joita, joita haluaisitte, että me, me tota, mistä haluatte, että järjestetään koulutusta, niin, niin tämmöisiä ideoita saa mielellään, mielellään meille lähettää. Joko niin kuin suoraan, suoraan esim. minulle tai sitten tuon kirjastolle lomakkeen kautta. Kiitos paljon ja hyvää päivän jatkoa.